אנחנו מבקשים לחסר מהמספר המרוכב 2 פחות 3i, את המספר המרוכב 6 פחות 18i. הדבר הראשון שנרצה לעשות הוא להיפטר מהסוגריים האלה. כך שנקבל פשוט אוסף של חלקים ממשיים ומדומים שנוכל לחבר יחד. יש לנו כאן 2 פחות 3i, ואז אנחנו מחסרים את כל העבר הזה. כדי להיפטר מהסוגריים נפלג את סימן המינוס, דרך אחרת עכשיו על כך היא כאילו יש כאן 1 כפול כל זה. אנחנו יכולים לפלג את הכפל במינוס 1. מינוס 1 כפול 6 שווה מינוס 6, נסמן את זה בוורוד. זה שווה מינוס 6. והמינוס 1 כפול מינוס 18i זה יהיה פשוט 18i. כיוון שמינוס כפול מינוס יוצא חיובי. כעת נחבר את כל החלקים הממשיים كان יש חלק ממשי 2 وكان יש חלק ממשי מינוס 6, כלומר 2 פחות 6. ואנחנו רוצים לחבר גם את החלקים המדומים, יש לנו מינוס, נכתוב את זה בצבע אחר. יש לנו כאן מינוס 3i, كان. וכאן ועוד 18i. אנחנו מחברים 18i למינוס 3i. נחבר קודם את כל החלקים הממשיים, 2 פחות 6 שווה למינוס 4, וכעת נחבר את החלקים המדומים, יש לנו מינוס 3, ולזה אנחנו מוסיפים 18. זה יהיה שווה 15. דרך אחרת לחשוב על כך היא שאנחנו לוקחים 18 ממשהו, ומחסירים 3. אנחנו נשארים 15 ממשהו. במקרה הזה המשהו הזה הוא i, היחידה המדומה. לכן בתשובה יהיה לנו ועוד 15i. וסיימנו.